ما تسمحي للدنيا تغيرك للاسوا تخلي الظروف او الاشخاص يحولوك لشخص تاني ما بيشبهك ولا بيلبقلك بعرف إنه الجرح بيعلم وما بيننسى بس ليش بدك تخلي تاثيره ياسيلك قلبك ويخسرك صفات حلوه كانت فيك ليش ما بتخلي جروحاتك تغيرك للافضل وتصيري اقوى وأسكى واوعى فيكي تاخدي منهم دروس لتفهمي الدنيا كيف ماشي وتتعلمي طرق جديدة لتتعاملي مع الظروف والأشخاص من دون ما تخليها تخربك أو تأثر فيك تحكمي بحياتك وعيشيها صح